الوضعية اه خلينا دبا هي العوامل منها انا انا حيد حيد حيد انا يا اتصلنا بمسؤولي الشرطه كما راسلناهم لكن بدون جدوى. طيب أنا, انا انا دي الصفرين دي الصفرين دي الصفرين الصفرين الصفرين الحالية. انا انا انا انا انا C'est oui. très